اللي الفرحة يا الفرحة مطر وارخي بروقك يا سحابة اليوم في ليل الهنا والبدر يملى الكون نوره انتور عطر الورود وجر لحنك يا ربابة ليلةٍ فيها الفرح والنجم يزهى في حضوره حتى الورد وماخوره كلها طق وحزن والمشية تهن الثرابة الاصيلة بنت شيخ اليدين القمقموره سمعت عيسى يا جمال الكون يا اخر نصابه الحلا والملح فيك ماخذك بالسين دوره افرح انت بعرس هاني الفرحه كتفك تمامه يا عرس الليله سعيده وحفلكم يكمل سروره عرس بكل الحبايب لا سرق عليه حلي والطيبي اخذ مع هاني يا شخاص مي جال الليل وهم قدروا محابا قبل إلك الكرام الليل ومصرف عهب فهده وشار وقوه راع الطيبي لطيفاني ما قد صكي بابا وشدي اللي سيرته ده وذهب الاسم الاسمي ثورة هاني بخار في عمامة قدامهم مثل الضيابة هاني ODRER خيف ورودكي يا سحابة <تصفيق> اليوم في ليل الهنى و البدري يملکوني نورة انذروا اطر الورود و لحنك يا رابابا ليل LSent بها والنجم والنجمي في حضورة الليل فرحة مضر وplets ريد يا سحابة اليوم في ليل الهنة و البدري يملثوني نورة انذروا اطر الورود و لحنك يا رابابام إلا الثرابة ألأصيلة بنت شيخ يذهل القمقموره بن عطيسة يا جمال الكون يا آخر نصابه الحلا الملح فيك ماخذن بسين دوره يفرح إنت هاني الفرح قد ببابة يا ياما سلينا سفينة هاني يا هلب كل الحقايب والقراب العودة لسرق بشحلة والطيبي ياخذ مع الدورة yani هاني يا شيخ الرجال اللي لهم قدروا محاطة ابن الكرام اللي ينوم صرف بفعله فعله وشورة وقوه راع الطيبي لظيفاني ما قمصة كبابة وشده اللي سيده عطرة وده بالاسم ثورة هاني صغار في عنامه اقدامهم مثل بزي فأخورة. اليوم فرحتنا كبيرة ما تضاف فيها الكتابة غنات الطيور الفرح والليل ينسى باحلى صورة الليال فرحة مطر وسرورك يا سحابة اليوم في ليل الهنا والبدر للكون نوره اليوم في ليلة الهنا والبدر يملى الكون نوره